لو وائز تو آ گئے ہیں ہم واپس آج میری دوسری ویڈی ہے ویڈیو کو لائک کرتے ہیں کرنا دو تین دن میں نے ویڈیو اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میرے سے گیم نہیں تھا میں نے بہت پہلے پر گیم پلے نہیں تھا اور میں نے کام بھی دے ہوا تھا اس لیے پھر میں نے ریکارڈ تو کرو My جلدی جلدی فالو کر, فالو کر پاور پلانٹ، پاور پلانٹ پاور پلانٹ پاور پلانٹ چپ کرو چپ کرو I need attachments. Let me pull اس کے مارنے کے چکروں میں یار <tip> میں اپنا بدلا لا میں چلو یار آپ ایسے کرتے اچھا کوئی گان دے بندے کو میرے گرنےڈ آئے لے لے کرنا تنگا جس میں, فارم میں اس کا مجھے بیگ یاد ہے اس بیگ سیزن کا جو چیز نہیں پہننا ہوتا وہ چل آ جا جا کے ایسی دقت ایسی بائی. بوٹ دیکھنے میں جب لوٹ نہیں آتے ہے میں سارا لوٹ لیا ہوتا ہے <laughs> گاڑی میں گاڑی میں you آ خان, گیمر. خان خان خان اسکول نہیں آئی روکی ہوئے روکی پائی روکی ہوئے گاڑی ڈرائیو دے جی مرواگا سب سے پہلے دیکھا. بندہ میں جا کے مارنی ہے گاڑی بس اس کی تو چھٹی کی تو چھٹی کر ہے آسم awesome. جلت... بندر جلت.. را... اسمائل مطلب بوٹ اتنے باقی ویڈیو لائک چینل کو سبسکرائب کر د ادھر آ گیا ادھر مارے گئے کلپ پڑ گیا ہوتا ہے دیکھو کلپ پڑ گیا زون میں باگ زون آ ہے دیکھو ملٹی ڈائنگ اس میں पागल लोगी है मैं तरह सुन लेगा میرٹ بھی گرے گا. <laughs> دو کرنی مارنیا آسن ویسے بنائی لاگی اسمہ لا گیا بندے ہیں کہ تم مجھے وہاں پہ ملا نہیں راشی کاروں اپڈیٹ یار کہاں پہ بندہ اب ادھر میری طرف آئی نہیں بھاگے کیا کر رہا کھائی جا رکھے ہو تب مجھے ادھر ہے ادھر ہی رہ تو چلو گا دش کوئی بک برو لگی ہو تو معاف کر دینا باقی کچھ بھی نہیں انہوں نے اور ایک بار में سے پڑھ دینا लाइक سبسکرائب شیئر नहीं بھولنا بابائے